فضل الكامل كيعود لهاد الكثير للحلبة بدل المدير ديال الحلبة التقني اذا معكم عبد السلام العبادي نجم الميكروفون الذهبي بمدينه العلاج يعني آه يعني أمين قرواش هو المدير ديال الحلبة وديال اللقاء وديال ودي هاد ودي ودي السباق اللي معنا الامين قرواش بطل سابق ومدرب ديال عده انديه هو اول عداء كيفوز بطولة العالم في الصين سنه 1994, 1994 فئه الصغار انا أولاً انا انا فرحان انا فرحان كثار فرحان بزاف تقريبا آه، 27 سنه وانا وانا غايب على الميدان ولكن ميجا الاخوان وقصدوني وجاو قالك فزوقت معنا وتشجعنا ووقفت معاهم والحمد لله فهمتي الحمد لله ملي كنشوف هاد الدراري وكنشوف الشباب وكنشوف هاد الطاقات انا فرحان بزاف وتلاقيت مع اصدقاء يعني لمدة 30 سنه ما تلاقينا مع بعضياتهم كنشكر على الحضور وكنشكر الاخوان المشاركين اللي شاركوا معنا كاع كلهم وشكرا